Към всяка дискусия, това казвате е, само една интерпретация гледна точка. Вие разполагате с вашата награда. Да. Моят въпрос е дали е, този проблем или по-скоро скупността проблеми не трябва да бъдат оставени извън национални практики. Защото в момента имаме една уредба на така речем човешки права, е, които са безспорно наднационални. Но парадокса е, че самата концепция за човек е вътрешно правна и така сякаш се стига до един резултат, че една българка ражда мъртво ден от дете в Германия, което там е дете, но идва с идеята да погребе в България. Тук не е бе. Не е нищо, да. В този е смисъл, с българ, <рълълъл> <Доснат>, че <рълъл> е много по-поше се произнесе. <рълъл> Даже, не се в Страсбурга, разбору къв България съм четверт казус, и аз бях, разбира се, да месен в него, защото стигнаха до мен нещата. Имаше една жена в която се беше оженела за французин. И тя доди още по време на действието на 2014, преди 2014, на... не, не, след 2014 беше. Както и да е, няма значение това толкова важно, Беше следва. около ма, месец 14. Не си спомня. Няма значение. Но какво беше проблема? Проблемът беше така, че в България нейното дете беше мъртво родено обаче. Малко по-разни се. мъртво родено и тя трябваше право да го погребе. Защото в България не се допуска погребение на мъртво-родени деца. И няма да казва кой е лечебно заведение. въпреки че говори с, с, с, говориха с тях и така нататък, отказа да погребе. Разбира се, те е, е на реда за да учите и отпадат, каза какво се правят с мъртво-родени деца. Така че те си спазват закона. Няма какво да кажа Uh, и не отказаха да даде на, на, на родителите. На, на, на, да, на От родители. uh, отказа да даде на, на, на, на родилката детето. Само, че ния съпук беше френски Ефренски граждан, което беше спасен. Защото, ако това дете казахме ние, тогава вече влязах в фраза с вириското сута, да пада, че му за детето, казах, бре, беше родил във Франция, това да бъде погребан. Нещо, което казах абсолютно едно към едно. Uh, и дадем, а Франция си Франция, България е България. А, какво да направим тогава? Добре, да да помислим, ако искате да отворим вратичка, да помислим техническо решение. Можем да не тези техническо. Какво е да имаме? Пр да приложим по някакъв странен начин, не И да кажем, че в случая мож, можем да отидем към правния ред на Франция, т.е. на бащата. Макар, че той не е станал баща, защото е мърво родено. Как точно да го обусловим? Само-само на да стане работа. Еми, да, ама то ще правим кашевост на това, а то Жената отиде, мъже и по-скоро, взе едно един документ от своето посолство, и в който беше казано, че по да спонят право и моля да съдействи френския граждани който се да получи тялото на муру, дете, за да може да го погребе. И аз предложих това писмо, заедно с един телефон разговор, аз казах, ако искате сутре в някои виски с писания да и новината, че българско вечерно заведение изгаря френски граждани, к моля, предайте това нещо, което вие смятате за биологично отпадък на неговите родители. И стана работата там. Да. Но беше на Косово, нали, виждате, абсолютно извън закона. Как да го В Смисъл от На ръба на закона, дори да приемем, че да е на Но, Малко му отрезих. Малко заплащах. Но така или иначе, ня... каузата беше. <laughs> да, да приемем, че а, е била случая. Не, те моят парт не го откажат, нямаше какво да го направим, освен да, да се борим просто съществено да не знам че И само го говоряще на естествените права. Да, мога да имаме такава концепция за естествен човек, не, да докараме а, тази логика, нищо права, правата да не трябва да се оставят на държави, защото не знаят какво ще го правят с тях. Те най-добре да ги изнесем на вън, да защото там пък може да се справим. накарт, че не е доказано че на международно ниво да се прави по-добре. Но така е, иначе, да не изнесе понятия за човешко същество. И може да се знае как естествен човек. Но, тук, но все още няма конвенцията нали, за да защита правата на човека или някакви декларации и така нататък. Не знам, може би трябва, ако някой от вас декларация, декларацията, т.е. дефиниция за човек да ни има, може да направим опит и да включим такава дефиниция. Това ще е много опасно също, защото тази е дефиниция на точно това нещо е всъщност най-подходящия е начин да введем този въпрос. Според мен тук не може да фиксираме нещата. Тук точковият подход на правото невърре. Тук има много турбуленци, много флуктуации в това понятие и ние трябва много внимателно а, да го изследваме. Не, според мен не е хубаво да го дефинираме. Пърбилото национално и международно През цялото време, време беше го какво е вашето, вашето основище за съотношението между закона за наследството и общия критерий за живогодеността, за който ви говорите, именно циркулацията на кръв. Признаци, а, кръмна, признаци на кръв. При... Да. Тоест, къде е първо, откъде извеждате е този критерий? Признаци на кръв. Признаци на кръвна циркулация. И второ, какво е отношението му спрямо критериите на законно наследство? Да, значи, признаци на кръв. И има един коментар, направих през... В смисъл коментар беше по-скоро като а, ваша идея за законния представител на на зародиша. И ама хич, ама Амархич не е, е идея. Значи в публичното право всички държави, които е монархия, имат този проблем бременната, с бременната, бременната жена на, на краля и бременната царстваща монарх, когато е, жен, е женски по. Какво правим за зародиша и кой е е управлява, кой е откорява държава в неговия живот, той потенциално може да стане. Монах. Да, защото по някои, по някои а, а, конституции То, той е монах. Тоест, мен, който е зародиш, управлява. Само mm. лишна монах? Не, не е монах. Тоест, кой ще бъде регент на зародиш така Настойник на зародище е нещо, което е институт на българското право до 1949 година. Имало уредба назначаване на настойник на зародище. Тоест, вашата идея за законния процес, че не е етична, да не говорим, че и по закон за наследството, за да върши има определени права, Очевидно, кой, кой, кой за природа пременост, да кажем, може преди владелчик ИФК, за да, иск, да от името на зародиша, е такива неща, но... Как зародишът владее, друг въпрос. <сък> <сък> Добре, да. Аз съм, съм. А вече е вещ правилно. Да. Значи, освен в традицията, ще започна с коментар, освен в традицията, т.е. в исторически контекст, имаме и е такива е много съвременни решения, че в някои от щатите на САЩ. Беше прият един бюджет, който е да се заплаща на представители на, на зародища в дела, в които да се допуска бременност. Тоест, какво правят в някои от штат? Не да правя точно кой штат беше снява. Ако иска една жрала да прави аборт и тя е под 18 години в минава през нас специална процедура, нещо като еманципация от хората, нали, за да вземе това решение. Но в това производство предсъда, за да се провери дали тя съзнателно и достатъчно твърдо е решила да извърши аборт, през това за момент на и така нататък се води нещо като дело, което проучва какво е, е положението. И в това дело има служебен фонд паричен, който се заплаща на адвокати с служебно назначение, които представляват зародиша това производство. Това е ролята на тези адвокати, които са посолни представители, не са законови, съдебни представители, защото са началото от съда. А, тяхната роля е да защитят интересите на зародиша. Като те могат да бъдат различни, ако приемаме някакви увреждания за родиша. те могат да пледират, че за родиша трябва умре. Да това е, знаем, че някой ще каже, познатие е в Това е някаква форма на пренатапване, която е, се защитава от законния представител на този, който се нуждае от молдост и Но може да защитава, обикновено това е идеята, че зарошен има право да живее. Тоест, оказва се, че зарошен може да бъде не само цар, трябва да бъде и без за да а, има представител и да участва в някакви процедури, но може да участва и, вижте, в една модерна такава форма. Това е едно изменение, което беше преди, преди по-малко година и може би година или е нещо. Така че и сега има такива решения. Не е екзотично, но това се е, че а, то някакси изглежда за нас някакси а, а, иронизиращо правото. Тази строга система, правила и норми, тези ясни неща, които ние трябва да научим, се оказва в момент толкова профанизирани. Нали, така, така грозно, упростени опрос, нали, сериал нивола, някакси, каквото такова е го решение. Така че имало този, този момент и затова при нас е изглежда това е екзотично. И тези новини ни по-скоро като някакви а, иронични а, за тях право, някакви е държави, които имат много традиции все пак не трябва да го забравя. Но те не са от, права, от, от конфликталната правна система, все пак. Така че а, а, това е за коментария относно това, от къде взимам дефиницията за признаст на кръвна циркулация, тя също е много слаба дефиниция, всъщност това се хареса, защото е минималистична, нещо, което се споменявам. Тя, тя е, е въпросите на репта за отрещаване на медицински стандарт в обществото има дефиниция за жив, жив плод. Това е първата, така да първия проблем на тази дефиниция, че тя е дефиниция за жив плод. А не за живо оттенот дете или живо. Каквото и е? има? За... Живост. Дефиниция за живост е признаци на кръвна циркулация. А, ако някога някой дава дефиниция, според мен, на живо оттеност, това е дефиницията, която трябва да разли. Това е абсолютната ми признаци на кръвна циркулация. Четни думи. А, защото тя, е изключно, тя, тя просто в ма, максимален, а, да, на максимална степен се опитва да обходи този принцип за изключеното количество. Защото няма количество признаци на кръвна. Признаци на кръвна земля. За това се харесваме И тя е медицинска. Разбира се, компетентно медицинско лице трябва да прецени но, но, но това е спор, който вече може да го позволи при такъв минимален прак. Така че там аз мятам, че това, как, това се отнася към живороденост, към закон за наследство. Ами при закон за наследство, нали, там важно е жизнеспособността. Потенциалната жизнеспособност, според мен, би могла да изпълни ролята на жизнеспособност по смисъла на закон за наследство. И аз съм окей okay с това. защото идеята е да преживееш, да станеш наследник, иначе няма смисъл да е наследник. Не, ясно е не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, и, те, те е и е да, да. И, и, пързата, пързата, живо, да живо, е не, Да, за това е да кажем от принципа, че когато законите използват, този е принцип, този е пожелание. Когато законът е използва и ние същите термини, трябва да имаме едно и съдържание. Откъде? От там. Да. Аз искам да разбера по началото, че ли да се прояви някакви противоречия между двата израза кръвната циркулация и кръвообращение и на друг език циркулирането и обращението са една и съща дума, да също. Значи, трябва да разберем дали имаме излишно отвояване на беда. Но сега в едната задележка се оказа, че кръвната циркулация е да, да. като дали, да. функционалност способност още е в отробата на майката. Значи като част от показателствата Рига тя беше използвана като условие при самото раждане. Защото, примерно, наветно всяка всяката къде е дефинирана, тя фактически показва, че лекарят има право да пристъпи към едни какви си действия, защото там, в тялото на времената жена, вече няма никаква кръвна циркулация. Това нещо, този зародиш ще те умрява. Така че, в този е смисъл, не мога да разбера все още този важен критерий, крайна сметка, ако той се премести в рамките на временността и е условия за правоспособност, тогава ние трябва наистина още в ЕТОСа да не признаем тази правоспособност, там започват всички тия американски дела и така нататък, което не е невъзможно. Но просто ми се иска технически да се, да се а, обясни тази работа. Иначе, а, другото, което. Искам просто да споделя. То не е въпрос, а, че ние сме свидетели на един от съдемения кауз. Надявам много са и такива. А, Българя, в България няма другите... много другата. Окей. Въпросът обаче, че и на другата, къде се случили, защото. Ну, не, това трябва да бъда, а, да се, да се роля в спомените си, така аз, Имам някъде изрезки, в които за първи път разбрах, че е възможно да се уреди гробище за ембриони в някои скандинавските страни. Бях свидетел на това как в Германия, нощта преди на следващия ден, да гласуват органата трансплантация, чакахме решенията и изказванията на официалните църковни власти. В смисъл, вижте, това е събитие. Законодателя ще бъде независим, Обаче общественото мнение по някакъв начин трябва да се подготви. През 20-те години, когато се объединиха Трета Германия, за различният режим от аборта, се стигна до такива невероятни пререкания. И моята, моята, така, моята пел е в известен смисъл, някаква неяснота. Защо, в крайна сметка, какво пречи всичките тези нови проблеми станат тема на законодателството. Защото е явно, че ако там не се предефинира и аборта, ако там не се предефинира и а, закон за, за лицата и семейства от 49 година, В крайна сметка, нещо, той, ти ще продължаваме да се взимаш пари на грабнокът адвокат, не това също е част от ще пишат хубави статии, изстатии, обаче, по време наистина, има нещо изключително парно че толкова фундаментални неща не са минали през парламент. Значи, а, возбуждай колеги, вие сте съвсем млади, обаче, за да приемат България в Европейския съюз преди 10 години, едно от изискванията беше ние да имаме дефиниция за пациент. Ние нямахме такова нещо в българското законодателство. И в Закона за здравето, защото това беше народно, се въведе пациент. Тогава се обеща тогава, да се приеме закон за защита правата на пациента. Десет години. Нищо такова няма. Значи има такъв бял в медицинското право. Медицинско право. Мисля, че трябва не. да се разбира. Но разбирате, значи това би е могло да има. В този смисъл не искам да разблогвам нещата. Обаче вие виждате, това е една, една, една рана. Някъде екзотична. Много малко са хората, които с сблъскали с точно този проблем. Много малко хора дори не може да се развият. Това е въпрос пак и на менталитет. Може би, заедно с това, ние не знаем Сърбите в България как реагират по този въпрос. Не, и това е, но, но наистина, пак казвам, може би не е въпрос, може би не е длъжно да, да, да се отговаря, но наистина, за, защо има такава инерция? И та, и. Значи ние, ние видяхме защо на медицинската политика отчитаме, че имаме толкова много родени деца, няма, имаме намалена детска смърт. Това го виждаме там. Защо няма воля да се решават тези въпроси по начин, който да се подобри, подобри качеството на нашата правоспособност за граждане на тази страна? Аз ще се опитам първо да отговоря на първия по-конкретен въпрос, след това на този коментар да дам някакъв съвсем кратък своят коментар. А, но да се върнем да все пак на този по-конкретен въпрос. Признаци... Значи първо това е разликата между признаци на кръвна циркулация и кръвообращение. Кръвообращението е цялостен процес, който отваща цялото тяло. Не случайно кръвообращението е толкова е важно да изтече, защото това е едно от нещата, които дават неделимост на тялото. За разлика от органите, които можем да отделим. Кръвообращението е нещо, което се случва в цялото тяло и го прави едно тяло. Така че кръвообращението, действително, да винаги е било критерий. И той може би, така най-консервативният най критерий. Ако обаче кажем, признаци на кръвна циркулация, е една стъпка по мало това е по-слабо. Не е нужно да изследваме цяло кръвообращение. Тоест, това затваряне на тялото в една неделимост през движението на кръвта, не е нужно. Достато сме признаци на кръвна циркулация. Циркулацията, да, сама по себе си е затворен кръв, кръвообращение, но. Признаците, тая думичка в признаци на кръвна циркулация всъщност тя е разпадена част. Тоест аз мога да търся и признаци, т.е. аз трябва да изследвам и пред... докъде не, че аз съм съгласен, може да сложим и кръвообращение. Това е въпрос на дебат и това е въпрос на компромис, за да може правото все пак да функционира. А, но въпросът е, че тази идея да сложим признаци преди кръвна циркулация, тази идея да а, намалим колко се може и правя за качеството право за -соус, да дава ли и е, това също е затворене в кръвна бърза. Да, така, сега това е втория въпрос. Това е разликата между признаци на кръвна сирбация и кръвно обращения. Втория въпрос е добре, то може да го има тези признаци на кръвна и ги има, не може. И преди раждането. Но точно това е, че преди раждането, правословекността на майката зачерпва правосъветността на зачената. И тази живост на зачената и на живия плод всъщност е безсилена преди принципа на символарната на платен. Ние трябва да оставим един правен субъект. Нищо, че има две живите лабата. И създаде две кръвни циркулации, но това, че имат една обща кръвна циркулация, ги прави неделимо едно тяло. След като има едно тяло трябва да вземе един субект. И този субект е майката и това е всъщност победа на либералното право, което предвижда нали, пълна свобода на майката за бременността на жена, на бремената жена. Тя има е хора. Тоест, да, именно с това, че не е майка жена, тя е свободна с бременността и те не може да бъде ограничена, Никой не може да национализира нейната бременност. Никой може да я вземе и да каже какво да се случва и какво се да случва. А, това става да отделя и на пръвосубектността на, на заченът На този, който въпреки че има признаци не само пръзнаци, а кръвообращение. Нали съществува в нейното тяло, но и неделимото Не може съществува да отделя на тяло. При тази начинът не, не можем да затваряме майката в пръвосубектността на заченът и да ограничаваме. Тя ще трябва да се решава сама. Тя е свободна по време на преминността. И това е една голяма по на феминизма, разбира да се. А, има още един такъв случай, който може да покажете това как, как има значение признаците на кръвна циркулация. Представете си, че този случай също уреден от наета на министра здраве на здравеопазване. Случай на настъпването на мозъчна смърт на бременна жена. А, при мозъчна смърт на бременна жена изчезва това, това е правосоведност. Имаме констатирана мозъчна смърт. Тето тяло е живо. Вътре има едно друго тяло, което циркулира заедно в кръвообръщение на един общ ми механизъм. Но ние при това сме на зачената е, за да може да съществува като сама пълнособектността на бременната жена. В момента, в който бременната жена обаче починала, т.е. с на мозъчна смърт, ние нямаме причина по това да не възстановим, така да се каже, да не признаем обесилена, да по-скоро, пълнособектност на зачената. Т.е. всяка мозъчна смърт, ако ние трябва да приемем тези два, тези са взаимодействаща си допълват, ще се принцип, за който ще кажа, принцип на сингуларна оплатеност, принцип на изключеното количество. А в този случай, след като може да си позволим принципа си голяма въпротеност, т.е. вече майката е жена е няма, то тогава трябва веднага да изключим всяко количество. Т.е. тук имаме раждане, т.е. всяка музична смърт на бременна жена е раждане. Сега казвам, че в този случай може да се продължи лечение, мерки за интензивно лечение, за извършване на раждане. И какво е това раждане? То вече е станало. Не просто изваждаме, но това е концептуална разлика. Раждане не е просто отделяне на едно тяло от друго разделяне на едно тяло на някого или някакси консолидиране на едно тяло без първособидността на бременната жена в един правен събе. Така че ние всъщност имаме там, защото какво означава, случай смъртно раждане. При една бременност, която е прекъсната и тя не е прекъсната, а по-скоро бременната жена е прекъсната, като го казвам, поради мозъчната смърт, а тогава са, имаме такива случаи, аз се бях заинтересувал това в България, има два, поне, поне два, които съм сигурен, че са случаи, в които имаме мозъчна смърт на бременна жена. Която бременност продължава няколко седмици след това и в един случай има раждане. И то раждане, което обаче след това не съм го проследил, мисля, че е от сега дете, но така вече имаме раждане, т.е. създания акт. И какво е послесмъртна бременност и послесмъртно раждане? Кой е родил това дете? Ако раждането е станало обвесено смъртта на бремената жена, това вече се казва раждане на детето, защото никой друг не участва в него. Това е чисто раждането си, първи от закон за децата и е семейство. Защото ние нямаме кой друг да родин в случая. Това е мъртва бележка. Тялото му остава. И с това смятам, че ние трябва да пазим правособектността като нещо изключително е важно за нас. Освен че имаме много нисък ниска критерий, криз на кръвна циркулация, разбира се, те са обяснили този критерий от правособектността на бременната жена. В момента, в който тя изчезне, трябва веднага да дадем правособектност на значение. Тоест, зачената е в едно тяло на или жена, бременна с мозъчна смърт, трябва да бъде пациент. Ние не можем да го оставим, но тялото вътре има един заченат. Какво правим? Имаме ли пациент, ако правим някакви мерки за кризини, отново ще разникнаме въпроса кой ще плати? Имаме здраво съвъртелен статус, тялото на мозъчно-мъртвата бремен на жена. Кой ще, на кое има там? Да? Егенето ще изявам, аз след смъртта. Защо? Защото в този момент аз мога да дам. Да, ще се появлят много неща право, много концепции. За раждане и така Но никой е по-важно да имаме стабилност в концепциите за правото или да го осмислим тяхното съдържание. И коментарът, който беше казан, защо няма воля всъщност да, да се осмисли това на законно ниво. А, аз даже в някаква степен се плаша ако започна да се осмисли на законово ниво, но, но искам да се осмисли, да не се решава. Нека да се осмисли, но да не се решава, защото всички държави, които се потърсят такова решение, са минали през един много дълъг дебат, в който са участвали юристи, участвали всякакви специалисти, всякакви експерти. Аз правя това обвинение към юристите. за това, че не се интересуват от биоправо, защото това е част от проблема, защото право няма воля да, да, да, да приусмислят е понякъде, защото няма юристи, които искат да го направят. Затова, затова просто на, на, на, нашето законодателство а, така, разчита на лагрите на римското право, нали, и на още някакъв такива класически решения на правосубътността. Нали? Да, обаче, а, на лагрите, да, а, но, но това, не е, това не работи винаги. Т.е. ние трябва да се и да, а, да преосмислим, да преосмислим някакви понятия или поне се опитаме да ги погледнем друг гледна точка, да си дадем един, така да се каже, частно въображение, в което да не мислим формално, а да мислим освободени от всякакви двойки слабо оценка, защото мислиш глупа и така, да кажем, че един, един чин може да бъде правен субект. Защо не е? Едно животно може да бъде. Какво ще случи тогава? Нека да помислим. Нека да правим такъв мисловен експеримент, дали на къде ще след това да се говорим да кажем, а добре, наше право хубаво е на че животното не ги е направило правен субект. Нека да видим, какво ще направим правен субект. И ако да кажем, че има правни връзки между лицеи и вещи. Не трябва ни къзът по право, да речем, по някакъв друг предмет. Трябва да ни помислят, да ни какво означава това, защо го казвате, къде идва е цялата логика за това. И така нататък. Да, Тоест ние трябва да се хванем да в един момент и да почнем да мислим. Не, но не да мислям. Знам, че правото има, защо от другата причина, страшно много неща за учене в правото. Има толкова, е, сега поне и търговския закон, хиляда неща. То да беше само търговския закон. Не, всичко за има толкова важно да променено, неща, които ние имам, да ги почне, как да ги осмислят, Ние искаме да осмислиме Раждането си е раждане, дайте да видим какво ще правим с решението по поточка е и рекламе, което трябва да се трябва за време на форми. Дайте това да го искам. другото да ни изпустим нещо, защото утре не клините ще дойдат ще ни кажат да реча и сега ти ни почети, има помяна пай. Така е да, верно, има ни но ние не можем просто да от тази та информационна вълна, която ни залива, да осмислим неща, с които работим всеки ден, камо и да осмислим тия проекти, като раждане. Но все пак, тъп, някой да път да трябва да позволим да направим и трябва да позволим на други да го правим, те, които искат. Така че аз смятам, че е бил коментар много важен и той всъщност разчита на, на, на това обвинение, ако <coughs> Да. Кои ще? Да, да. тук имаме всички и чест прави на хора като Бояна прокола, които минали по този личен път, които се връщат с застават за една кауза, която всъщност не е извързана само вече, вече не е само тяхна лична кауза и се борят по този начин срещу държавни mm -hmm. И а, сега, според мен, развива да се, процеса на взимане на решения у нас. Знаем, няма много, много да мога да коментираме, но у нас е много ниско обществената чувствителност по тези въпроси. И е не става въпрос само за църквите и за това какви е са нашите църкви. И нашата обществена чувствителност и гражданската чувствителност по тези въпроси е много е ниска. Е, все пак към, към количествените критерии, е, значи ние не сме много страни и количествени критерии. Особено в изплационна седмица и тези количествени критерии много често са отвързани с нивото на медицинска грижа в конкретната страна. Т.е. дори обаче и в страните от Западна Европа има малки разлики между изплационни седмици и освен това има ни два да оставя в да предприемат ли активно лечение или да спрат. Значи за това има причина. Това... Тук става въпрос всъщност, за границата на самата медицинска движение. Т.е. медицината да не е всесилна. Т.е. има много голям технически напредък, който тя може да поддържа плод, Uh, роден много преди, uh, преди нормалното време, когато се казва раждането, и то да го поддържа така, че той да се развие в нормално човешко същество, т.е. да гарантира един нормален живот. Значи в тези чисто количествени, зад тези чисто количествени критерии, всъщност обаче се крият и размисления за качеството на живота. Тоест ние можем да, трябва, да прегнем uh, интензивна грижа. За да оцелее едно съвършко същество, без да можем да му гарантираме а, качество на живота. Тоест, според мен, зад тези критерии се крият неявни преценки за качество на живота и за това, че ако имаме много ниска седмица, медицината и никакви медицински грижи по-нататък не могат да осигурят това нормално качество на живота или става въпрос за дете, някой с много тежки обреждания. Тук влизаме в аудиотрежима. Тези регистрационни седмици най-често са един много ясен индикатор за предприемане на лекарски действия. 24-та интензивна грижа. Преди 24-та стоп на лекарското действие. В някои страни това минава дори за милостиво. Да, така е, да. а, а, тук става въпрос е и за явната граница на приоритет на приоритет на месец. И става въпрос за да една много, друга много тежка тема живота с обреждане и, а, и а, например, благополудени с обреждане. Е за това и в страни, например, като Холандия, а, а, има определени наредби, които а, не само забраняват. Нали, Лекарска грижа в определени ситуации, но когато плода с много тежко обреждане има точно класификация в такви състояния. Нищо повече да не се предприема, но се тренира към материала нали, с съответна палиация. Имам предвид хуманди и протокол от бронни глезени. Така че. Тук става въпрос и за някои елементи, които са такива затруднения, дори при улични дебриди, които са свързани с качество на живота. Да, но а, това, това е съвсем друго. А какво качество ще има в този живот, докато сме го спаси? Това е обаче съвсем друг контекст, в който можем да положим това понятие. Разбира се, един от аргументите да беше за това, да. А защо да полагаме грижи, защото не може да го спасим? Никой не кара никога да това грижи. Когато говорим за правосубектност, да говорим само за това да признаем съответното дете за дете, да го признаем за правен субект, за пациент, а не да го лекуваме на всяка цена. Това е следващото решение, което трябва да вземем. Първото решение е да кажем това нещо, което се е родило на 6750 грама на 23-та рецепционна седмица, човешко съществува ли или не? Тоест, правен субект е, така звучи в правото този е въпрос, правен субект ли? или в каква степен е правен субект, това нещо, или не е правен субект и ние трябва да третираме по някакъв друг начин. И това е първият въпрос. Вещ ли е? Ами, вещ ли е? Това също е въпрос. Но това е еднак по-лесния въпрос, като че а, Ако е правен субект, няма да е вещ. Ако не е правен субект, може и да е вещ. Само не виждам кой е. ли само да ни покажете. Не чувам кой го казва. Кой здава? Да, да. Имам въпроса. Да, нека само да завърша, това е много важна, много важна корекция. Тоест, ние първият въпрос, който трябва да решим е дали този човек ще бъде субект. по смисъла на да право. След това вече трябва да решим какво да правим с него. И тук точно има смисъл на медицинския стандарт, в който виждаме тази дефиниция. Само, че тази дефиниция не е ограничена с това нещо. Тя ни дава да има аборт или раждане. Не трябва да има аборт. Трябва всеки път, ще има раждане, обаче ще са различни задължения от медицинския стандарт на лекаря. Тоест .е. не задължение това, което е стандарт. Примерно, какво ще се прави? Много хора не искат децата им да бъдат лекувани на всяка цена. Те разбират, че те нямат шанс. Те искат просто децата им да бъдат деца по смисъла на закона. Да имат имена, да бъдат родени, да могат да бъдат погребани и така. Те не искат интензивно лечение на всяка цена. Няма такова нещо. Това е решение, което трябва да вземем. При първото решение е да ни кажем дали са деца децата. Когато им го кажем, след това трябва да кажем какво да правим с техните деца. Дълзи, трябва ли да, да ги лекуваме на, всяка, на, на всяка, съброди, всяка причина и на всяка цена медицината може да им осигури всичко по-на цена или пък трябва да им пренабавим каквито е и да палиативни грижи. Защото в България е друг проблем. Няма палиативни грижи на новородени. Нещо, което го е такова също занимава. Иска да се занимава, иска да се занимаваме. Защото ние не трябва да предлагаме винаги геройски сюжети, някакви, в които спасяваме децата от 30 грама. Нямаме такова желание. Ние имаме желание да ги признаем. Признанието значи много вправо. В случая, говорим за признаване на правосовековост. Това е фундаментално признание. То не зависи по никакъв начин от последващите действия, които ние ще направим. Не може, защото ние не можем да го да да не го признаваме за човека. Ами, ако един човек умира и да го отказваме казване на, на, на, на човек, защото го умира. Няма значение, може да им положим нещо друго. Всек, което е а, терминално болен и вече нищо може да се направи, трябва да изгубва качество на продължен, защото той не, може, не е жизнеспособен. Но той не губва даже и жизнеспособността си не заблува. Нали, като понякъг, може да наследявам. Нали? Така че, а, за мен това е много важно да се разграничи наистина и ние забием още на първото решение. Второто решение, абсурдно съгласен, че не бе трябва да има интензивно решение. Слушаем въпроса. Ако жениятел Чудетно. Да, чудесно. В смисъл. Заместошто мачато. Да. Така? тя, тя много лела да точно много ход. по Време, докато е тялото е на времето. е пример на национализиране на бременността, той е пример за приватизиране на бременността. А, това е временност, която наистина се притежава по някакъв начин, но има същите принципи, за които а, говорих преди малко. Принципът е за сингуларна блудка. Неделимо тяло, няма нищо друго, освен правен субект на бременната жена. Никакви претенции от страна, който и е друг, не може да има към каквото и да е в това тяло. Това е взривяването на тялото като обект. Той е субект, той е въплотен субект. Тялото на бременната да жена, видиш, че тя е заместваща майка. Е тя самато. И той не делим вътре. Не може да намерим нещо, когато е не лупа да извади на юридически и да кажа, а това нещо не е нейни, е, не е, това е на някой друг. Той някой друг трябва да взима решение за бременността. Няма такова нещо. Никой от така наречените, ползващи са по за законопроекти, като това време имаш. А, При за заместващо майчество, не може да контролира бременността. Не може. единственото, което винагол е, евентуално, да получи някакво обещание за расове, които е направил връзка на древността, ако жената е прекратила бременността до 12 или 17, за Говорим за месенща майка. Но това е абсолютно не едно автономно решение. Тя е шар. Това е принципа на личнияте така когато говорим за нашето законодателство. Това е държава, в което за месенща е уредено като комексиална услуга. Е. И то съвсем близо до държавата. Но края Гръция, да. Това са държави, в които има специфична уредба. Това е въпрос на законодателната политика, ще може. Но аз смятам, че ако питате как мисля по този въпрос, смятам, че принципът на свободата трябва да бъде приложен. Т.е. детето ще бъде а, част, така, неделимо от правосъдието на правната личност момент, В момента на раждане. Това ще е много важно, защото този момент ще се променя до това вече няма да е на тази жена, която го е родила, на, а замест, на тези, които се ползват ползва, с ползвам нашето законодателно законопроект, на нашия законодателинологията. То, то, ще е на, друг, на други лица дете. Съответно, те няма да има вече, така да се каже, законно представителство да взема решения, които са свързани с лечението на доводенето от нея дете, защото това дете няма да е нейно. И някой друг ще трябва да упражнява деспособността. Но това вече е такт, говорим за способностите, които са количествени. които са деспособности. Дарите с времетостта, тя производи в живота, която обрето обреди това отиваме в съвсем друг жанър, нали, където да ли, децата да родителите си за това, какво са, жен, пък не само времената жен, жена, но родителици, за това какво са прави и те са, са подрасти. Когато упражнявам като законов представител и друг, времена жена някакви права, които увреждат този, който представлявам и този, който ще родя, но съответно за това. Това също е също един много сериозен въпрос, но тук няма как да го отворя. Това е огромен въпрос. Има държави, които признават такава други, които не признават и смятат, че раждането няма винаги е полза и така нататък. Има много голям дебат по това, но справяме, че съвсем отделна лекция трябва да, защото просто е огромен въпрос за това дали може да съдебно родителици или бременеци, с майка си, това е правяно по време на бременци. Да обикновено казах, може само на разрешение това, че всъщност по келзенски приемами смете, раздължението трябва да може да бъде, както е приев в някаква из страдавска жане, с блога. Т.е. не през права за съдие на обещателение и прочее, а през санкциониране на административно на но и това дали ли е пък най-доброто решение? Не е ясно, така че наистина да много за... за... голям дебат това. Иван Бобе, е добре? Аз имам един коментар. Добре? Точно над главата ви стои, стои портрет на Люберна Василя, което в другата посока. Понеже знам, че понеже знам, че т.е. академик или Любен Василев е най-рано изказва една теза за кога правенят судект е жив, т.е. кога роде е жив, вашия коментар за тезата за поемането за на възраст като критерии за живодено. Не е лише Ами значи, е, поемането на въздув белите дробове, нали? така е една мантра също, която се е използва Едно дуготворяване на тялото. В ни смисъл... на белите обобенега? А, да. Виждате на дишане, значи не е кръв. Да. Значи те бъдем възди заедно. Това ще видим и при смъртта. Една обзвителна теорическа смърт е кардио-флумоналната. Значи не може да умрем кардио без Тоест, те два критерия са взаимодействи. Всъщност, дишането е другото лице, ако го приемем като някакви страст на на кръвообращение. Да, ти не виждаш обаче едното, другото лице. Да, да, значи, дишането е малко по-езотерично от две точка, според мен, на Кръвната циркулация е много по-нещо, което може да го пи, много по-формално да го наречем. Тоест, реално като казвам признаци на кръвна циркулация, те имат предвид това, когато някога е било наречено дишане. Но всъщност признаците на фирмите да са много по-коректно могат да бъдат установени, е отколкото диша. Плюс това има много деца, които се раждат без да дишат. Обаче веднага се предприемат интензивни леки за лечение и детето и друговете се отварят, пълнеца с кръв и така нататък. Тоест ние ако приемем, че то не диша към момента на раждане, ще е мъртв. Обаче ако направим едно въздействие спрямо него, 3 секунди, то ще почне диша. Значи да не го ли правя това въздействие, защото той е мъртво? Трябва да е мъртво, откъде го се трябва да за раждане? Но, де, на дете, което е било преди това мъртво, няма смисъл. Тоест, а така, през нас на кръвната циркулация е по-базисното от двете кардиопломонарната дикотомия. И, и по тази причина всъщност той е останал като единично, А дишането, което е по-визуално, защото едно време няма лекари, които да ти изследват по този прецизен начин кръвната циркулация и проче и всякакви други показатели на тялото, това е на тяло. пора тази причина тогава важно е да диша, дали, даже не просто да диша знае, да плача. Conteúdo, да трябва да, да, да, да, да, да из, изреве, така да се каже, да си изреве правосубект. Защото това е нещо видимо. И съответно веднага да казваме, а, това, що му го ще даде, те също не го После, ама, трябва да видим дали така диша, но После, ама, то ни диша, ама, три пъти на кръвна, признаци на кръвна. Тоест, вижте, правото е твърляло към все по-голяма чувствителност, една друга думичка, която е греза. Към все по-голяма чувствителност към човечността, в нейните биологични измерения, като качество. И така че... Ние тази честото, според мен, трябва да продължим, а не да я пресечем, не да пресечено, кажем аз масът, трябва да, да си каже името тук. Ти сте тестове, 600 грамма, 20 Не трябва, това може да го направим, но за количествено обословени способности, каквито са жизнеспособността, деяспособността, пак се повтаря, но не и за правоспособността. Как се каже, не пипайте правоспособността, да го формулираме като някакъв призив. Това не беше последния коментар? А, но още ли е? добре? Да аз, мятам, че... брищи, да, аз мятам, че този дебат трябва да участват тези, чието качества са отменени. Това са децата. Няма как да участват. Трудно бих. Но всички са били деца. И родители. Това са най заседнатите от този дебат. Не всеки човек, който е бил дете, Те, иска да стане. Да, виска, това... да, прави, много да, Дава за дебат между експерти... да, да, да, да, да, да, да, да, да, което мисля. Дадим, те, yeah. За хибриден дебат или за един публичен дебат, за различни религиозни деноминации, най-различни обществени условия, yeah. Естествено, става дума за пълнолетни Ами, а, мен ми се иска този дебат да е така максимално широк, т.е. да е на много нива, много участвам. Това е една иллюзия. В смисъл такъв, като реално, според мен, този дебат е възможно по-скоро първо Т.е. в рамките на различни общности, които се отварят интердисциплинарно и трябва да се обзръщават такъв дебат. Лично аз, освен да говоря, какво съм се опитал да говоря системно по и. Поради тази причина съм се опитал да изявявам с една поредица от дебат по биоетика и е биоправа в 2012-2014 година в Черната къща. Накратко направихме 18 такива дискусии с представители на всякакви специалисти от всякакви области. И всяка година в положение вече на 5 години правим национална конференция по биоетика и е биоправа. Също се опитва да отвори нали, такъв цялостен фронт интердисциплинарен по тези проблем. Правяме прекъсно някакви други събития. Много радил в което се опитвам да вкарам също проблеми и приизвикателства към правото. Правото в нове години, т.е. завършенето година в положение в две години. Тоест, .е. опитвам се през различни а, общности, да го било то виртуални, магинерни или реални, действително съществуващи, а, да провокирам такива а, отделния драматеба. Тоест, аз не, не очаквам, че това ще се случи, някакъв сега ще съберем на нали, Национален събор, проблемите за раждането и всички ще започне да го но ми се иска всеки да започне да го мисли този проблем в един момент и да почне да го своята група или в своята област. Действително при приемането трябва съвсем прагматично приемането на следващата наредба и да но трябва да покажат всички, които заявят интерес. тоест, нека да бъде отворен този дебат и нека да се слушаме, защото дебата е хубаво. Обаче дебата обикновено е просто конференция. Всеки казва какво мисли, записва се някъде и добре, и се прави нещо, но какво от това се чува, какво от това, реално влиза в някаква динамика на мислене, не е съвсем друг въпрос. А всъщност това е нещо, от което имаме нужда. Това е динамика, която се осигурява колкото повече хора. Е. Тоест аз първо не смятам, че експертът трябва да дискутират сами, те просто разсъждават, канонизират при някакви свое разсъждения. Абсолютно, да. Не дава въпрос за експертна решение, а това казва, че един от на аудиодостовето на държавата е на експертността, и с това е свързано с двете неща. Тоест не трябва... а, ако има експерти, трябва да се неутрализира да се обесилват един друг. Тоест аз, когато слуша лекаря, един лекар един риси, в качеството си на родител, нещата да рече, мога да преценя. Трудно може би ще изключа правилните част, да но ако нямам такава част и мисля, няма да работя с нея, изключвайки, аз бих могъл да осмисля някакви неща. Лекар ми казва това, но той ми казва така. Философ, етик ми казва друго нещо. А, биолог ми казва съвсем трето нещо. Някакъв друг, който идва и се намесва от някаква религиозна институция, ми казва трето нещо. И аз трябва да подбера, така да се кажа, Ни, Тук е вече поръста всеки един от нас, действително, защото видяхме, че емоционалните решения на миналата година, като че ли. И всъщност, глед, трябва да слушаме експерти. Този бум срещу про... експерт не, е, не е крайен пример. В смисъл, не искам да, да, да звучи като... Те, както звучат много други предсебори кампании, да речем. По-скоро експертите трябва да се слушат в тяхната цялост и наша отговорност е да ги слушаме точно и да решаваме. Не експертите да решават така в някаква наредба някъде си, без защото 99% от населението да знае какво е всъщност родене. Някой знаеше какво е раждане. А, до, до, до, до, примерно докато го е чул това нещо и го е прочел в тази наредба кога го е прочел, кога го е чул. Всеки си има някаква концепция за се Оказва че държавата има друго мнение. И тя го е нормативизирала, тя го е правила във за вас самите. Този, който мислите, вас няма никакво значение, важно е кой За да го Дървопазването. Той го мисли, той го постановява, той го обнародва, той го прилага. Така че, нито той не може да го прави на базата на експерти и разсъждения. За това смятам, че експертите трябва да участват, но те са, така се каже, те са актьорите. А тези, които най-вече взимат и тези, които цялото цяло, цяло, цяло нещо случва, са хората. И ако можем, качеството на да, да усъверем тези експертни мнения и осмислим, да и най-малкото да почнем от това, много трудно може да, им да имаме едно решение, според Много трудно. Да започнем да грешим по различен начин, не да грешим и по един и същ начин, всъщност, мислейки, че постъпваме най-правилно. И нали, дебатът, всъщност, това е нещо, което може да ни позволи това нещо, да, да грешим без да сме експерти по различен начин. Така че за това, това е смисъл на дебата, според мен. Нека не нека не можем да се организираме. И да се отхава в Конституция, възмисът. Да. Не, не трябва да се минават някакви граници. разбира се, някакво ще от изглеси, да нещо, да е такова предвид, просто скоро имам предвид за нещо много по-мало. Да създадем този въпрос, да кажем да има го. И следващото това да го чуем, да казвам, че това, това някакво е, е на смисъл. И това е шанс, да му дадем шанс на този проблем. Всъщност това е най-важното на този етап. Как му дадим шанс да върхове да една съд, както бяхме <coughs> в решение, с което отменя. Дефиницията за бедност на Ако има някакъв последен въпрос, да да може да празнуват хората, които са го решили да го правят, и задържаме с цяло. А, добре, последен въпрос. До където още продължава пълната свобода за действие на бременната жена със своето тяло? до началото на раждането или до тези хикс седмици, след които вече е забранена абортът. И тази забрана какво точно защитава? Ако е правото на живот на, на... За родиша. За родиша, то значи вече сме го признали като субект той има права. Или пък е на правото на... или е нещо такова. Ами, значи, първо, наистина важно е тук 12-те дистанционна седмица, защото тогава е възможно по-пожелание на времената жена. Тоест до 12 седмиц, така се каже, временността е лично дело на всяка жена. Тя може до всеки момент да каже, аз да тази временност и всеки трябва да го уважи това, до всеки сдръб е за една е лекар. И всеки, който по някакъв начин може да и трябва да участва в процедурата по-работа. След 12-та обаче се казва, че в една наредба също за така, не виждате какво става, само с наредбите. А, всичко се нарежда. В толкова вред, всичко е наречено, че не е истина. Но, но в тази време се казва, че след това само по определен критерии. Това се посочва. Тоест има някаква опасност, ну, грубо и в променено. Абота или опасност за, за жизн, жизнеността за, за, на поколението, е, опасност за живота и здравето на времето. Тоест има медицински критерии. Това е аборт, не по вече е медицински критерии. Същност да въпроследство на дали са 12-та дивиционна седмица за забрана за абор по желание и допускането на прекъсване граждане на бремост, само по медицински критерии, представлява някакво право на заченене. Всъщност той вече не е на не е зачененне. Какво означава? Той е, вече след 10-та дистационна седмица той е плод, се нарича. До 10-та седмич е зародещ. Така че не, не, трябва да сме прецизни. Зародещът винаги е въпрос на лично мнение на жената или на решението. Но плода след 12-ти гистиони, т.е. след 10 та вече е защитен. Пресени такива изискани за медицински критерии, за да се допусне Но въпросът е какво е с това? Дали това са и аз бак, да го към Келзин. Няма нужда от права. Имаме задължение, имаме една редуцирана правосубектно, правоспособност. Вкараме тази момичка, да не обясняваме. А с правоспособността редуцирана. Която е временна редукция и е свързана с такива задължения, които съществуват по силата на закона. Нямаме права, нямаме правен субект. Които да се ползват от това, но имаме редуциране правосъботи. Тя, разбира се, за цели си крие някаква защита на един бъдещ правен субект. не да е, го наричаме обект на закриване. Дори това не е възможно. Защото а, той не е обект на закрива полдата. Той не е обект, питате дали е вещ, не той е делим от Значи има много други интересни каузи, аз го глътнах на някакви пръстена тук, да, да речем, той кашо го ревантикира от мен. So, дали това става неделимо, да речем? Не, дали това е неделимо, за която ви казвам и която изключва количеството, да защото аз нямам два, нямам в тялото, нямам обекти. И това става много голям проблем при биологичните импланти, всякакъв тип импланти. Не знам дали сте гледали филма, ред на мен се казва. Някой от вас се огледа този филм, какво са случвали? Хората ви дават някакви биологични, такива, изкуствени органи, които вие се използвате, обаче се плащате като за апартамент. Анюитетни вноски. А плаща се тези вноски, нали? Всяки месец. И в един момент спираме и какво изпраща тъй наречен ретомен, който е част на съдебни изпълнители, преоблечен в така много сериозно батманско облегло, но не в фирма специално. И той идва да изпълни спрямо вас, като ви взима тези органи, буквално като касапник, за да се ги върне на собствените. Вижте, не така. Как изглежда в един такъв доверен, далсун в Тоест това няма как да се допусне, защото идеята е, че да всичко, което влезе в тялото и стане неделимо, обаче, като трябва да го пукаме, дали пръстът е неделимо, то вече загубва качеството си обект и не трябва да го защитавам като обект. Аз не мога да защитавам сърцето като обект. Докато е в моето тяло. Ако зем че излезе, тогава ще може да го защитавам. И затова е въпрос, човешкото тяло предмет е вечни права. Кога става предмет на вечни права, кога става обект. Това за стане трябва да мигрира от субект, защото иначе е взревено права. Не може да съществува вътре като обект. Това тялото на бревната жена може да има друго тяло, но то не е обект. Условно може да го наречем, но някак не ми се иска да, да го наричам обект. Просто има задължения, които бременната жена може по сил на закон. Ако решим да тръгнем по друга плоскост да премахнем принципа сигурата въплотен да кажем непременността е едно принцип изключение, тогава вече можем да говорим севназру, може да говорим за паралелни правосъветности, може да говорим за, да за всякви неща. Но, но ние не сме избрали това. Ние сме избрали жената да бъде свободна по време на бремеността и това да е нейната бременност. Но нейната бреност, търпим времено време, аз мога да съм собственик на нещо, ама търпим реле, че не може да се построя дали, една хъща, която е на 57 етажа, в двора на Союзския, колко дори и да го притежава. Дай Боже сейчас. Няма как. Защото има някакви ограничения. Правило така че. Право очакване на кого? Да. Чие, на времената жена. Да. Не, на няко... И на него, няко... но той може да има очакване. Кой може да има право очакване, Не, без е, съмности, да прави да правен субект и така. Добре, днес ме, колеги, няма да заупотребявам повече с ваше търпение с времето, което имате. Много ви благодаря за това, че останахте, въпреки всички причини, какво направите. Да